Слелись тві долі у віночок Не нитки в полотні, І хочу я небес ковдочок Що їх тримаєш у вісні З тобою хочу я літати До неба навіть до зірок і маю мила я сказати, що є між нами душ зв'язок. А ми не ангели з тобою, а ми не ангели ніяк. Коли твоя душа зі мною узоре зори паді щастя я, а ми не ангели з тобою, а ми не ангели однак. Коли ти милає зі мною, я відчуваю знак. Танцюють тіні на папері, коли пишу я ці рядки. Вчинились в душу двері І злилися в одне думки З тобою я отримав крила Тому повторюю знов і знов На світі є найбільша сила Це вічне щастя і любов а ми не ангели з тобою, А ми не ангели ніяк, Коли твоя душа зі мною У зори паді щастя я. А ми не ангели з тобою, А ми не ангели от нас, Е земною я відчуваю, не зазна. А ми не ангели з тобою, А ми не ангели ніяк, Коли твоя душа зі мною У зори щастя я. А ми не ангели з тобою, Я зі мною я відчуваю нездозна